מתכננים להוציא רישיון נהיגה? לפני שעולים על ההגה, יש כמה דברים שאתם נדרשים לדעת ולבצע. תחילה, ודאו שהטלפון הנייד ברשותכם, כדי שתוכלו לקבל מסרונים לאימות ההזדהות תוך כדי התהליך. אם אתם סובלים מבעיה רפואית, ודאו שיש בידיכם מסמכים רפואיים עדכניים התומכים בהיסטוריה הרפואית שלכם. לאחר מכן, כנסו לתופס המקוון באתר משרד התחבורה ומלאו את הפרטים המבוקשים כדי להתחיל בתהליך. בחרו את דרגת הרישיון או היתר הנהיגה המבוקש. מלאו את ההצהרה רפוית באופן עצמאי. אין צורך לגשת לרופא המשפחה. שימו לב, גם אם מילאתם תשובה חיובית באחת השאלות, אין זה אומר בהכרח שהבקשה תידחה. ההצהרה הרפואית תקפה לשלוש שנים. לאחר מילוי התופס, תקבלו מסרון המנחה לגשת לבצע בדיקת ראייה. בנוסף, עליכם לגשת להצטלם לרישיון הנהיגה. בשלב הבא תקבלו מסרון עם הזמנה לביצוע מבחן התיאוריה. לאחר מעבר מבחן התיאוריה בהצלחה, תוכלו להתחיל בלימוד המעשי. עבור רישיון לרכב פרטי, עליכם לבצע לפחות 28 שיעורים לפני שאתם יכולים לגשת למבחן המעשי, הטסט. כאשר תעברו בהצלחה את הטסט, תקבלו היתר נהיגה למשך שישה חודשים, שעד סיומם עליכם להשלים את חובת הליווי. לאחר השלמת חובת הליווי, תקבלו את רישיון הנהיגה הקבוע שלכם בדואר לכתוב את המאודכנת ברשות האוכלוסין. לפרטים נוספים, כנסו לאתר משרד התחבורה.